Jsme na sídlišti Rostily a jsme blízko rušné komunikace. Podle této komunikace je v současnosti izolační ve zeleň a ta zeleň se nachází i na protihlukovém balu. Nový metropolitní plán nezná pojem izolační zeleň a do tohoto území umístí stavební bloky. Modernistická modernistické což je sídlišní výstavba, tak stavební blok není definován, není definována jeho velikost. Což potom znamená, že veškeré to území, kde ten stavební blok je vymezen, může být zastavěno. Dalším problémem, který nás trápí, je možnost zástavby zdejších parkovišt, na kterých jsou naplánovány stavební bloky. Celý metropolitní plán má problém s veřejnou vybaveností, neboť současnou veřejnou vybavenost definuje pouze vodem. A to může vést k tomu, že pozemek například v této školy může být zastavěn. Určení výšek metropolitním plánu je naprosto nevhodné pro sídlištní zástavu. Na sídliště se střídají vysoké domy s nízkými budovami například škol, školek nebo obchodů. Čtverec o straně 100 metrů tohle nemůže pustit. Problémy metropolitního plánu se netýkají jenom sídlišť, týkají se každé městské části. My v Arnice proto píšeme připomínky a vy je od 27. června můžete podávat s námi.